Зі святом, жіночки й дівчата, з жіночим днем честь маємо вітати. Здоров'я й щастя хай вам додаються, всі справи легко хай ведуться. Краса хай не зів'яне, а буяє, удача шлях везінням вистеляє. Права хай ваші сінять, поважають і з міжнародним днем жіночим сердечно вас вітаєм.